בסרטון האחרון הייתה לנו מסה של עשרה קילוגרם על מישור משופע בזווית של 30 מעלות. נכון? כדי להבין מה קורה לגוף הזה, פירקנו את כוח הכובד הפועל על הגוף לשני רכיבים. אחד מקביל לפני המישור, ואחד מעונך לפני המישור. עבור הרכיב ומעונך קיבלנו 49 כפול שורש 3 ניוטון כלפי מטה, אז ה-98 יקפו לערך הזה كان כלפי מטה, אבל הגוף הזה אינו מעיץ כלפי מטה, אל תוך המישור, נכון? מכיוון שהמישור מחזיק אותו. על כן, חייב להיות כוח נגדי על הגוף, המופעל על ידי המישור. הכוח הנגדי הזה הוא הכוח הנורמלי, שמפעיל המישור על הגוף. וזה בדיוק מנוגד לכוח הכובד בכיוון הזה. זה הכוח הנורמלי שמופעל על ידי המשור, וILERU גם מתזמ מתאזני, מתזנימ בקיבוץ הנרמלי, בקיבוץ המונח למשור. זזה הסיבה שבקדמת הגוף אינו מאיץ בקיבוץ הזה או בקיבוץ הזה. אבל נرى שיש רחיב של כוח הקובד שאין לו כוח נגדי. לפחות כפי שזא רוצק בסרטון הקודם, זה הוא רחיב הכוח המקביל לפניו המשור. חישבנו את הכוח הזה. וקיבלנו 49 ניוטון, משקל הגוף כפול סינוס של הזווית הזאת. אז אמרנו שאם כך, אם אין עוד כוחות, הגוף צריך להעיץ בכיוון הזה. על מנת לחשב את התאוצה, לוקחים את הכוח בכיוון הזה, חלקי מסת הגוף, ומקבלים 4.9 מטר לשנייה בריבוע. נניח שזה לא קורה. נניח שמסתכלים על המערכת הזאת, הגוף נמצא במנוחה. כדי להצדיק זאת, נניח שלא מדובר בקרח על קרח, נניח ששניהם עשויים מעץ. והמצב הוא שהגוף נמצא במנוחה. אם הוא נמצא במנוחה, מה בעצם קורה? קודם ראינו, שאם הגוף אינו מעיץ בכיוון הנורמלי, סימן ששיקול הכוחות בכיוון הזה שווה ל-0, נכון? הם מתאזנים. אבל, אם הוא לגמרי במנוחה, שיקול הכוחות חייב להתאפס גם בכיוון המקביל. על כן, חייב להיות כוח נקדיל ארבעים 49 ניוטון אשר רוצים להוריד אותו במוראד. נכון? חייב להיות זה שכוח נקדיל רוחף של כוח הקובד שרצה להיצז אותו במוראד משור. và närchnu spöjling, må var kraften? närchnu skimmar på ett sätt av lugn, som i kroppen inte är enkelt. någon sätt av אתם ודאי יודעים מניסיון אישי שההבדל בין גוף עשוי על משטח עץ וגוף עשוי קרח על משטח קרח, נכון? שגוף קרח על משטח קרח הוא יותר חלקלק, אין בין שני גופי קרח, אבל יש בין שני גופי עץ. אז שזה יהיה יותר מוחשי, נשים אה, נייר על עכשיו זה יותר ברור, אני מקווה. מהגוף הזה במורד friction באנגלית. כוח החיכוך יפעל תמיד בכיוון ההפוך לכיוון התנועה האפשרית, לו לא היה חיכוך. או לתאוצה הפוטנציאלית אם כוח החיכוך לא היה קיים. אז מהו כוח החיכוך במקרה הזה, פה במקרה שלנו? בואו נסתכל. הגוף במנוחה, הוא אינו מעיץ אז החיכוך הוא 49 ניוטון כלפי מעלה, במעלה המדרון. עכשיו, אנחנו, אנחנו נעסוק עכשיו בנושא, שניתן לקבוע בצורה ניסוית. נושא שאפשר לקבוע עם ניסוי. אם יש לנו אפשרות למדוד כוחות, ניתן לקבוע זאת ניסוית. אבל השאלה המעניינת היא, באיזה כוח, באיזה כוח עליי לדחוף את הגוף הזה עד שהוא יתחיל לנוע במורד המישור? באיזה כוח עליי לדחוף אותו? נניח שניתן לקבוע זה ניסוית, שאם נפעיל כוח של 1 ניוטון, פתאום הגוף יתחיל להאיץ במורד המישור. אוקיי, נניח שבדקנו, הפעלנו כוח של ניוטון 1, שנייה, אני ארשום זה פה מסודר. נפעיל כוח של 1N, 1 ניוטון, והגוף יתחיל להאיץ במורד המישור. אוקיי? כלומר, לא בצורה טבעית, אבל אנחנו נדחוף אותו כלות מטה, ואם נוסיף דחיפה של 1 ניוטון בכיוון המקביל לפני המדרון, הכוח השקול הוא בדיוק 1 ניוטון. הכוח השקול הפועל מנת להתחיל להזיז אותו, נקרא לו אה, כוח ההזזה. בסדר? כוח ההזזה שלנו. תזכרו שזה אינו שיעור מסורתי, כן? אנחנו מגדירים את זה במונחים שלנו. הכוח הוא F עם סימן תחתי B, כוח ההזזה בכיוון המקביל, אם אני מפעיל 1 ניוטון בכיוון הזה, בנוסף ל-49 ניוטון, אודות אה, לרכיב כוח הקובד באותו הכיוון, אז כוח ההזזה ביחד הוא 50 ניוטון. ניתן לקבוע דבר מעניין על בסיס החומרים שבאים במגע אחד עם השני. מהו כוח הדרוש למנת להתגבר על החיכוך? במקרה הזה המצאתי לו שם, אז קראנו לזה כוח ההזזה. עבור חומרים נתונים ישנו יחס מעניין, זה היחס בין גודל הכוח הדרוש להזזת הגוף לבין גודל הכוח שבין שני הגופים, כלומר הכוח שהם, אה, ששני הגופים מפלים אחד על השני. במקרה הזה אנחנו נוראים על הכוח שמופעל על הגוף, על ידי הטריז, הוא הכוח הנורמלי, 49 כפול שורש 3. אה, מוטב להגיד הערך המוחלט של כוח ההזזה. חלקי הערך המוחלט של הכוח פועל בין שני הגופים שבמגע. במקרה הזה 49 כפול שורש 3 ניוטון. כן? חלקי הערך המוחלט של הכוח הנורמלי, שבוע 29 כפול שורש 3. אה, זה מה שיש לנו כאן. אז אנחנו קוראים לזה מקדם החיכוך הסטטי. מקדם החיקוח. הסטטי. אנחנו נשתמש בזה קצת יותר לעומק בבעיות אחרות, אבל זה נכון עבור חומרים שונים, כך שבעתיד, אם יהיה לנו מסות אחרות, מישור משופע אחר, אבל אותם חומרים, כשנתון הכוח נורמלי, אפשר לחשב את כוח ההזזה. ניתן לחשב מהו הכוח הדרוש כדי להזיז את הגוף. אם יודעים את הערך הזה, אותו קובעים באמצעות ניסוי, מה יהיה הערך במקרה הזה? יש לנו 50 ניוטון, חלקי 49 כפול שורש 3 ניוטון, אז נשתמש במחשבון, יש לנו 50 חלקי אה, 40 אה, 3, זה נותן לנו 0.72, שרק עם שתי הספרות העשרוניות האחרונות. אפשר להשתמש במידע הזה, וזהו מקדם החיכוך הסטטי. קוראים מקדם החיכוך הסטטי מכיוון שהוא מבטא את הוא מבטא את היחס שבין כוח חיכוך לבין הכוח הנורמלי. הכוח הדרוש הזה על כוח חיכוך, קצת מעל זה, החיכוך הקיים על שני הגופים במגע שבין המשטחים, כשהגוף נמצא במנוחה. אוקיי? עכשיו, בסרטון בהמשך, אנחנו כבר נראה מה בין מצב כשגוף ש... נמצא במנוחה, ובין שהוא נע. הרבה פעמים זה מאוד דומה, חבור חומרים מסוימים, יש הבדל ניכר בין מקדם החיכוך כשהגוף במנוחה, ומקדם החיכוך כשהגוף בתנועה. בזה אנחנו מסיימים לעכשיו, ובסרטונים הבאים נשתמש במקדם החיכוך, או נחשב את מקדם החיכוך שנפתור בעיות נוספות.